السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد في عمارة تشطيب جديد شقة للإيجار في شارع محي أبو العز عمارة حديثة بالتكييفات والمطبخ تشطيب رائع جدا تكييفات كلها سبيليت توطيب جديد نبدأ الأول من الشقة نلاقي حمام الضيوف ده حمام الضيوف بعد كده بلاقي عندنا هنا الريسبشن مكيف كله سبليت هنا عندنا شغل سبوتات تكييفات الاضاءة مش محتاجه اي حاجه جاهزه للسكن دي البلكونه هنا عندنا على الشارع دي مساحه الريسبشن عندنا هنا تكييف تكييف هناك هنخش بعد كده جزء الغرف نخش على الجزء الثاني عندنا الباب عندنا المطبخ بعد كده عندنا هنا الليفينج احنا تلات غرف وليفينج الليفينج ممكن يبقى غرفة رابعة دي مساحة الليفينج بعد كده على الحمام اللي بيخدم الغرفتين والليفن وعندنا هنا مكان الغسالة. ده خش حاجة على الغرفة المسطر اليمين دي غرفة بالحمام بتاعها طبعا عندنا كمان ساوند سيستم في الشقة كلها الشقة كلها مكيفة بالكامل سبليت تكييفات جديدة لم تستخدم بعد كده عندنا هنا الغرفة الثانيه وبعد كده عندنا الغرفه الثالثه كله مكيف توضيب لسه جديد شقه اول سكن ببين توضيب اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس ومستنيين تعليقاتكم ومقترحاتكم وان شاء الله انتظروا فيديوهات جديده وحاجات جديده في جولات وحلقه عقرية ونتمنى ان شاء الله فيديوهات القناه تحوز اعجابكم دايما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته